اگر دو مسلمانوں کی تلواریں نکل جائیں یہاں تو آپ نے فرمایا قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہنم اس لیے دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل کرنے کی دونوں جہنم دونوں وہ حریص تھا وہ نیت کر کے آیا تھا مارنے کی اس کو اصل میں تقدیر غالب ہو گئی فرمایز مسلمان ہی ماں فل قاتل وکتول اگر دو مسلمانوں کی تلواریں نکل جائیں آپس تو آپ نے فرمایا قاتل بھی میں مقتول بھی تو سوال کیا یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ. حاضر کاتل جائے گا جھنم میں, میں آتا فما بال مکتول آپ نے فرمایا انہو کانا حریصانا لقتلی صحیبی وہ حریص تھا وہ نیت کر کے آیا تھا مارنے کی اس کو اصل میں تقدیر غالق ہو گئی اور وہ مر گئی اس لیے دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل نہیں کی دونوں جھنب دونوں قاتل فتوہ دونوں پر ایک اور اس سے ایک دلیل بھی بند تھی کہ اگر کوئی چور چوری کرنے جائے اور لوک نہ کھلے تو کیا اس پہ سارک کی حد لگے گی یا نہیں لگے گی ہاتھ کٹنے کی وٹ ویز کی اگر دل میں چلا سارا کام تو کر لیا اب تجھے ہم ایگزمپٹ کر سکتے ہیں تو خیال میں اور کسد میں ایڈ پروڈکشن میں بہت فرق ہوتا ہے جو خیال, خیال ہی رہا وہ خیال پہ اللہ گناہ دیتا مگر وہ نہیں جو پوری کے سامنے آ گئی مگر چا اخلاص اگر یہ اخلاص نہیں ہے ہمارے اندر تو ہماری زندگیاں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی.